بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم نتكلم بهذا الفيديو ما هي الحوكمة أو ما هو المقصود بالحوكمة وما هو مفهومها ولهذا مقصود الحوكمة أو ما هو تعريف الحوكمة هي النظام الذي يتم من خلالها إدارة الشركة والتحكم في أعمالها وكمان مجموعه من العلاقات التي تربط بين القائمين على اداره الشركه ومجلس الاداره وحماله الاسهم وغيرهم من اصحاب المصلحه والمفهوم العام او المفهوم العلمي هي العمليه التي يتم من خلالها احكام اداره العمل عبر تطبيق السياسات والانظمه والاجراءات الممكنه للاستدامه والتي تضمن العداله وتحقق نمو الاعمال هذا هو المقصود بالحوكمه ومفهومها بالاخير نشكركم على مشاهده هذا الفيديو والى اللقاء في فيديوهات اخرى وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته